<تصفيق> <مياربيد> <بررر> <مياربيد> بنزل بكيدك تدخل الماكينه تتفرم لطينه بقيت تحويلك تاني حاجه ليها قيمه تسميني زميلك تعمل ليش فضيحه كل اللي منك ضريبه كل اللي منك بجيعه واو فاتزحلق من الزحمة بكنينة تشغل انتباه سارينا متبقاش قلة ومحسوب علينا نينجا وفاكيك شفرة عينيا تنور في الضلمة واو واو عينيا تنور في الضلمة فكده كده بعمل طفرة وكده كده انت بتسقط راكي هنا يرقص صنبا تراكي هنا يعلي الصرخة صوت بيعلى وكله توتر وي لست جيب يف دو دول وي ففست الهوغا بعمل ربكه فست السكنت بتزيق ضربه مني الخصم يفلق فلوه يفيد محيط الحلبه كل مي المجال المجالده وي اخلص مع القطه اندهلك واو واو ففست الهوغا بعمل ربكه فست السكنت بتزيق ضربه مني الخصم يفلق فلو يفيد محيط الحلبه كل مي المجالده اي اخلص مع القطه اندهلك ضربه في وشك قطعتين طلعنا نشاكو كتانا مايكل انجلو في مجالي محارب من زمان وجسمي قفلت تزاول كله مكسر في الجماجم سحله لو وفين فين الفاول سبت الجوله منام القابل ولا اكتم الصوت يا اقفل النور ياه نعملوا عليك حفله ونقلبوك لقطه نكسر نفسيتك ونخش نهز في صفوف كده خلصنا اطلع بره من غير ما ترود تقع لفسيدة شمتك أفن بعمل منك ضحكه وبنشر افكارك الحيطه صاحب سركة كله دموع فيش هنا ماذا بيضا سدي في شغلي مططيش اللعبة جاية ندك الشيش بس انا مش حصي فوسط الهجا بعمل رابكة فصت السكة انت بتزيق ضربة مني الخصم يفلق فلوها يفيد محيط الحلبة كل ميجون سينال مجال ده واو واو اخلص مع القطه دهلك I'm done